يا ربع في أشياء الله معطينا إياها وإحنا ما قاعدنا نحمد الله يعني قاعد يصير أشياء في الحياة هذه محد يعلم بيها إلا الله صح ولا لا واخرة يجيك بنملحدة يقول لك الطبيعة طبيعا تأخذك إن شاء الله يجي تنفتح تاخذك وتأخذك او وبعدين أعبد الطبيعة استغفر الله يا عيال تحمدوا على كل شي يصير واليوم مقطع عباره عن موقع تحط مواليدك يعطيك ايش صار لك في الحرمه هذه ما يعني من الله لكن النظام قاعد يعطيك تقرير ماشي يلا الله السلام عليكم انتوا كيف معكم كيف اخبار نشاط تمام رتكم اليوم مقطع جديد من اليوم المقطع موقع زي كالعادات سجل اشتراك ونبدا بسم الله اوكي هذه يقول لك حط مواليدك انا عندي مواليدين انا بحطها حقيقه تمام الفين يوم 18 شهر رب. يقول يقول عشت ما شاء الله الله يزيدوا مع الطاعة بس يا رب عشت 6100 104 يوم هذا صديقي اليوم الحين يعطيك وش صار من ولادتي يعني ما شاء الله يقول قلبك دق ب وخمسة وثمانين مليون و600 و1370 دقة طبعا تقريبا يعني شوف شو, شو كاتب لك هنا Your about. يعني تقريبا كذا ما شاء الله شوفوا كم دم كم لتر دم استخدمت فعلا الدم تمام كم لتر خمسميه وسبعه وعشرين الف ثلاثمئه وسته وثمانين لتر ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يا سبحان الله شوف كل جسمي كم طلع كريات دم حمراء شنو نقرا هذا هم؟ شلو؟ سبحان الله اللي يعرف يقرا بالارقام هذه 12 تريليون بيكوز 100 يقول كم جسمي تنفس تقريبا ما شاء الله طبعا هذا يكون نفس نفس طويل عميل يس انا فاهم هذا رقم كبير الله يحفظك اوكي يقول كم مره رمشت 131 مليون 846 الف 400 طبعا شوفوا هذا تقريبي لانه انا انا قاعد اعد نط خمسة وأنا ما رمشت شو يقول كم نمت ألفين وأربعة ثلاثين يوم صدقني ألفين هنا يقولك مو بس أنت اللي تغيرت حتى العالم اللي حولك تغير أكيد يعني مرح مرح يقول لك هل تشعر إن العالم يستحم أكثر ولا لا حس إيه يعني ما شاء الله السيارات يعني ما كنت عدي زاد مليار وميتين 251 وخمسين مليون ومية وأربعة مية وستة وأربعين ألف وعشرين شخص بالضبط من ولادتي لحد الان، والله جدا معطاه، 9% ماضي. اوف ما شاء الله، لا ما لا مو يا اخي ما ميدر هي يقول ما شاء الله ما شاء الله، لكن صار 9% من ثاني اكسيد الكربون الاستخدام يعني من ولادتي 9%، ما ادري ان شاء الله تنقل ما ادري والله ما ادري، يقول الشغله اللي كنت تشتريها بدولار ولادتي 2006، الحين تشتريها بدولار و47 سنت، يعني تقريبا كم؟ ريان و77000 سبع كان على حد علمي انه في اشياء زادت اكثر، بس السعوديه قاعده بس في شو يقول لك؟ السهم هذا زاد 206 265% من ولادتي لحد الان. يقول حياتك كانت شو اسمه؟ يعني حركه ماشيه يعني وانا ما ادري كيف افهمك، انا ما ادري شلون فهمتها اصلا. ما شاء الله شوفوا كم مرة لف القمر لفت الارض حول الشمس 15 مليار 870 مليون هذا كيلو هذا بعدين شيء يعده ما شاء الله ما شاء الله هذا النظام الشمسي ضرب الدبانة وكذا ما ايش ما شاء الله هذا رقم كبير انه كيف ادى للنظام الشمسي ضرب الدبانة لكن رقم كبير 223 مرة فتل القمر حول الارض كل كم يفتل القمر بما انه يفتل فيبعد تمام هذا الارض أي هذا هذا هذه الارض وهذا القمر تمام فلمن يفتل يبعد لما تفتل يفتل, يفتل كذا يكون هنا يصير هنا من بعد تقريبا مو تقريبا 64 سنتيمتر ان شاء الله ترد لك ايش حي حياتي حياة عمتك <تصفيق> يعني ليش اعطينا معلومه زي يعني نسبة التعلم زاد من السبعة وثمانين ل وثمانين لا يقول نسبة العالم زاد عمرهم أربعة سنين من ولادتي كيف يعني اللي كان يموت ثمانين صار يموت أربعة يعني طبعاً الاعمار بعيد الله هذا الموقع شكله ملحد ثالثة عشر في المية عند الناس صار عندها كارم أبغى صار يدق لي ليه مدري ليه يقول أنت محظوظ يعني أنت محظوظ خمسة في المية من اللي م ولدوا بنفس سنتك ماتوا كتب لي عمر يا كلب ان شاء الله ان شاء الله يقول يعني يسوي قدامك طريق طويل عشان تقطعه عشان ايش يا جنتنا يعني ان في قدامك حياه كثيره ان شاء الله ان شاء الله الطاعة باذن الله الله عز وجل بس قول مين يدري ايش يصير بحياتك الله يا حبيبي الله يدري الله فوق وبس يعني يا عيال ان قوس نهايه المقطع لايك واشتراك حسابات موجوده تحت في صندوق الوصف على انستغرام اكثر شيء يا اهل الملاح يا الذين الله لا اله الا هو قلت طبيعة طبيعة تشقك إن شاء الله طبيعة تأخذك بس مع السلامة